Ég hef aldi að fara í viðskiptafræði af því að fannst að gefa mér svo marga möguleika. Starfsnöðleikar eru miklir. Ég fæ reglulega fingingar, pósta frá spennandi fyrirtækjum sem eru að leita þetta okkar kandidátum. Kennsklæðina er mjög góð. Við erum með bæði prófessóra sem eru doktorar og svo eru stundakennarinn margir hverju búin að beint frá að tilgjöfinu. Einhverjum sem er að vinna við það sem að þeir eru að kenna okkur. B Það sem það tekur okkur svona grunn í viðskiptum fyrsta árið eftir það að þá gefst nefndum kostur að velja sér línu. Þá getur það verið markarsvæði, það getur verið reyktinsallt eða það getur verið hagfræði. Við bjóðum upp á tvær leiðir innan hagfræðinar, annars við erum fjármál og hins vegar inn á mannus sviðið. Bísnámi í viðskiptafræði við hanskólinni Reykjavík er eina epast skæðavótta viðskiptanámið á Íslandi. Þetta þýðir að nefndur okkar komast í skiptanám enlendis við bestu viðskiptaháskóla í heiminum. Það er mikil áherslagð á verkefnarvinnu sem að Mér finnst mjög skemmtilegt bæði hópverkefni og einstaklingsverkefni sem að mun alveg nítast manni að ná mér loknu. Og versta verkefni sem ég hef gert í skólanum hingatil er að við vorum fengið til þessa viðskiptaferftaki sem að er í raun og verið til og er leiðar á markað og við vorum fengið til þessa að skoða alveg frá grunni og búa til varmat fyrir það. Við með mjög eh, góðan árangur í því að senda nemendur í starfsnám. Stór hluti þeirra sem fer í starfsnám er hreinlega ráðinn inn í þessi fyrirtæki. Fyrirtæki sem ég hef búin að vera í starfsnámi á heitir EFES Ráðgjöf og greiningafyrirtæki sem greinir hlutabræðamarkaði og skuldabræðamarkaði. Ástæðan fyrir að ég valdi HR var nefnett starfsnámi ekki að klála okkur sem er mútskraðast fórskott og vinnumarkað. Nefnettur í dag eru í líkilstöðu til þess að gera nálas hvað sem er, hvar sem er. Í HR er rosalega mikið af verkanum þar sem þú verðst að vinna með fyrirtæki. Það getur verið alveg Viðskiptafræðin í HR er í takt við tímann og, og það sem er að gerast í aðdönnulífinu og það er rosalega mikilvægt í þessum stafræna heimi sem við lifum í. Mér lifum mjög vel í HR. Það er einhvern veginn eins og allir séu að leggja sitt af mörkum eða að, að láta þetta ganga og þetta sé svolítið smurð vel. Ég líður virkileg eins og ég sé bara í mínu umhverfið. Það er bara mjög gott félagslíð hérna og auðvitað kynnast krökkunum nefndum sérstaklega þegar maður er þuglega sjálfur að taka þátt í félagslíðinu. Eftir námið í HR, þá er alltaf dýra okkar fyrir mér og ég held að ég geti farið í hvaða mestarnán sem að ég vil.